Ja. Yeah. Okay. Hun ved hvad jeg kan lide. Ja, hvad jeg kan lide. Hun bliver glad når jeg sender et smil. Hun ved hvad jeg kan lide. Ja, hvad jeg kan lide. Hun bliver glad når jeg sender et smil. Hun vil have et smil. Hun vil have det helt Hun synes, jeg er mums, så lad os bare det Hun siger, steg man tier, for hun mangler tole Hun er super glad, for hun fik sin sugar mad. Hun ved, hvad jeg kan lide Ja, yeah, hvad jeg kan lide Hun bliver glad, når jeg sender et smil. Hun ved, hvad jeg kan lide Ja, yeah, hvad jeg kan lide Hun bliver glad, når jeg sender et smil. Det her er en sommerting Det her får mig til at grine Det her får jeg til at smine Gød du bare med burpin? og ping. For den her sang er skør og swing Kig nu bare på din øring Den skinner mere end ham med bling Drik en øl og fortæl om den er god Hun ved hvad jeg kan lide Ja, hvad jeg kan lide Hun bliver glad når jeg sender et smil. Hun ved hvad jeg kan lide Ja, hvad jeg kan lide Hun bliver glad, når jeg sender et smil Jones køber imens nye par sko Sick en dag, sick et flow Her Jones gider sgu ikke at læse den bog Aha. Her Jones med sommerting I hvor er den I Endnu en dag, nu et hit Har på med din næste tid, det her er sjovt